قصص الأولين وهدم خرافات المؤرخين أكذوبة الأهرامات في كتب التاريخ تحقيقنا اليوم من تاريخ أرض مصر العظيم تحديداً محافظة القاهرة أين تقع أحد عجائب الأرض أهرامات الجيزة هرم خوفو وخفرع ومنقرع معالم شيدت في أقصى الظروف الطبيعية صحراء قاحلة مما يجعلها أحد معجزات البشر على مر العصور فقد استوجب على كل عاقل البحث والتفصيل فيما زعم فيه علماء الآثار الجيولوجيون فقد ورثنا منهم تاريخ مزور لدى الكثير منا عبر الزمن قصتنا اليوم من العصر الاول للعهد الثاني للبشر عندما سكنها اسرائيل احد ابناء هان ابن سيدنا نوح عليه السلام ارض النيل العظيم وفي الهضبه الواسعه سوف يبنى فيما بعد احد اكثر الالغاز عظمه على الاطلاق اسماء وملوك فرعونيه اطلقت على مجسمات عملاقه من حجر الجرانيت يعتقد الناس انها مجرد قبور ملكيه لا اكثر إلى أن وصلنا إلى عصرنا الحديث وأصبح البشر يهتم بالتنقيب عن الحضارات الأخرى وطلع علينا الكثير من العلماء بأغرب الافتراضيات في العهد الجديد وكانت الحضارة المصرية جزءا منها إلى أطراف الأرض وما بعدها إلى ما يقارب ألفي عام ظل الاعتقاد السائد حول الأهرامات أنها مدافن للملوك ولكنها لم تكن كذلك، فبعد انتهاء القرون الأولى، انتهى عصر الحضارات، وانتهت معها معتقدٌ على أنها قبور. في واحدة من التحقيقات التي قام بها الكثير من الباحثين النزهاء لفك لغز، ومغزى بناء الأهرامات فلك عزيزي المشاهد تدبر دقيقة تصلك الحقيقة ولأول مرة في قناتنا جمعنا لكم دراسات وأدلة علمية ستفتح جانبا آخر بحقيقة الأهرامات ومن خلالها سوف نكشف سر بناء الأهرامات والغرض من الغرف الثلاث الموجودة داخل الهرم الأكبر وسر ارتباط الأهرامات ببعضها وانتشارها في الأرض وليس فقط في أرض مصر ووصولا إلى أرض الجليد أنترتيكا لنكشف لكم أمرا عظيم ولغزا قديم مدفون لأكثر من خمسمائة ألف عام هذه هي حقيقة الأهرامات الكاملة قصة وحضارة تستحق البحث إن السؤال الذي يطرح في المقام الأول والذي سوف يكون حجر الأساس في حلقتنا هل الأهرامات حقاً بنيت بنحت الصخور ونقلها عبر آلاف الكيلومترات لتشكل بعد ذلك هرماً وتكون مقابراً للملوك دعونا نفكر بعقل حر معرضاً عليكم بعض الأرقام والنظريات لبعض العلماء المصريين منهم والغربيين ونرى إن كان ذلك ممكناً تحقيقه على أرض الواقع هرم خوفو الذي كان كاملاً مغلفاً بالحجر الأبيض الذي اختفى تماماً اليوم وهناك أهرامات أصغر تقبع حوله كأنها أقمار صناعية للمعابد والمقابر التي لم يبقى منها إلا أنقاض. وإن نزلنا إلى الأسفل نرى التمثال الضخم لأبي الهول ومعبد الوادي يوجد داخل الهرم الأكبر ثلاث غرف متصلة ببعضها الغرفة السفلية تقبع تحت الأرض على مسافة ثلاثون متر بعد ذلك حجرة نوم الملكة فوقها مباشرة نجد الغرفة الأشهر حجرة الملك المتصلة بممر مائل وتوجد أيضا أربع أنفاق متقاطعة داخل الهرم ولكن أين الغريب في ذلك؟ فكر قليلاً تخيل نفسك تسحب وتدفع حجراً بهذا الحجم مع خمسون شخصاً آخر ثم تخيل القيام بذلك مع حجر ثاني وثالث سوف يتعين عليك رفعه خمسة أمطار من بعد ذلك 10 أمطار إلى عشرون إلى مئة وعشرون. يوجد مليوني وثمانمائة ألف انتظارك بهذا الشكل الذي سوف يتعين ومن الضروري حملها وتثبيتها ثم اعلم عزيزي المشاهد ان هناك كتله من الجرانيت تزن سبعين طن وهي تعادل وزن ثلاث شاحنات ثقيله محمله يوجد خلفها مباشره الف طن من الجرانيت اتت من على بعد تسعمائه كيلومتر ارقام تصيبك بالدوار أنت مجبر على أن تلاحظ بتواضع أن سر الأهرامات ليس مبالغا فيه وفرضية علماء المصريات أن المصريين هم من بنوا الأهرامات وحققوا ذلك عن طريق تسوية الأرض بمساحة 250 متر كقاعدة هرم أفقية بشكل مثالي في حدود 21 ملم ورصها لتكون جاهزة لهذا الصرح العملاق تم حفر نفق بطول وعمق 80 متر وسط صخرة عرضها 1.10 متر على 1 متر مع خطأ بسيط يقدر 10 سنتيمتر من البداية إلى نهاية النفق هذه عينة من أنفاق في وقتنا هذا وتم أيضا نحت ونقل 130 من حجر الجرانيت بين 12 و70 طن من مدينة أسوان ورفعها 80 متر هرم خوفه. لم يبنى من أربعة وجوه بل بثمانية وجوه بدقة عالية متجها إلى الشمال مع خطأ يقدر فاصل 0.5 درجة مئوية وعلى حسب قول علماء المصريات تم كل ذلك في عشرون سنة بمعنى نحت ونقل وتثبيت كل حجر في مدة ثلاث دقائق بدقة وتفاني بحيث لا تستطيع حتى أن تمرر ورقة بين الصخرة والأخرى نحت هذه الصخور العملاقة بهذه الدقة بمعدات كهذه في زمن لم يكتشف بعد معدن الحديد والغريب أيضاً كيف وصل الأكاديميون إلى هذه الاستنتاجات أزيدك من البيت شعراً عزيزي المشاهد إن نزلنا إلى هذا النفق الذي يشكل زاوية تقدر فاصل 26.2 درجة وهي مطابقة تماما للنفق العلوي والأكثر غرابة والمحير في الأمر نتجه إلى عمق 30 متر لنجد النفق الجنوبي للحجرة السفلية بالعين هي أنفاق عادية والأرقام تقول علو المدخل 79 سمتر ينتهي على طول 16 متر و 74 سنتيمتر بخطأ 5 سنتيمتر أما عرضها فبين 75 و 76 سنتيمتر بفارق 1 سنتيمتر نفق مثالي لتلك الحقبة دقة في التصميم والحفر تحت الأرض لقد ذهب المصريون إلى أبعد من ذلك ولم يجيب علماء الآثار على أربع معضلات تدحض هذه الافتراضيات وان سلمنا لهم بذلك فلحفر حجره من هذا النوع مع انفاق متقاطع بعمق ثلاثون متر فانك ولا بد تحتاج الى ضوء واداه قياس ومعدات قويه للحفر والعائق الاكبر اخراج ثاني اكسيد الكربون الذي ينتجه عمال الحفر فبعد ساعة من الحفر سوف يصل إلى نسبة 40% وبعد ساعتين فإنه الموت المحتم أما بالنسبة للقائمين على المشروع يتحتم عليهم إيجاد طريقة لإخراج ثاني أكسيد الكربون فإن ظل فسوف يظل عالقا لأكثر من أسبوعين اما بالنسبه للصخور فقد قامت احدى القنوات التلفزيونيه بعمل تحقيق وتجربه من نحت صخره تزن ثلاثه اطنان من الجرانيت وبمعدات من الحديد وقد استغرق ذلك وقتا طويلا ثلاث اطنان هي اصغر حجر تجده في هرم خوفو ومع ذلك فانها تجربه تستحق القيام بها أما عند نقلها فقد واجهوا صعوبات كثيرة بخطر غرق القارب لأنه لم يحتمل هذا الوزن فكيف لأحجار تزن 72 طن؟ كيف تم سحبها وإيصالها إلى مكان البناء؟ دعونا نرى ما قاله العالم هورودوت بعد الفي سنه من بناء هرم خوفو وقد استند الى روايه سمعها عند زيارته لمصر يقول فيها ان الاحجار تم سحبها ورفعها عن طريق مجانيق من الحطب والكثير من العلماء بعدها بنوا عليه تاويلات وافتراضيات للطريقه الصحيحه التي تمت بها عمليه البناء اما المشكله في ذلك انه لم يتم تحقيق كل هذه النظريات على ارض الواقع مع كل هذه الارقام عزيزي المشاهد، وجب عليك ايضا توفير الملايين من العمال، نعم الملايين من العمال، فكما سالفنا الذكر كل ثلاث دقائق حجر ينحت وينقل ويرفع في مكانه، ولكي تسحب حجرا من 60 طن يتطلب عليك اكثر من 600 شخص، بمعنى 100 كيلوغرام للشخص الواحد، ولنكون اكثر واقعيه 50 كيلوغرام للشخص الواحد، معنى ذلك 1200 من العمال الأشداء وإن افترضنا تحقيق ذلك فإن الأرقام مهولة جدا أحجار تصل إلى 1200 طن في أصوان لتحريكها فقط يجب الاستعانة ب 12000 شخص بهذا قد دخلنا إلى عالم الخيال أو الرسوم المتحركة كما تراها مناسبة لك يا صديقي بالنسبة إلي أفضل أن الفضائيين بالتكنولوجيا التي يملكون هم من قاموا بذلك على هذا الجنون الحضارة المصرية أكثر الحضارات لغزاً أهرامات تقف شامخة منذ ملايين السنين إلا أننا لا نزال نجهل الكثير عنها وما الموجود داخلها فهل هو صعب أم مستحيل أم توجد جهات ومنظمات تخفي عنا الحقيقة بسؤال آخر ماذا يخفون عنا؟ اشترك عزيزي المشاهد في القناة لمشاهدة الحلقات القادمة وللإجابة على الكثير من الأسئلة فما سوف تسمعه سوف يغير نظرتك إلى تاريخ مصر القديم